însărcinat cu noul iubit cu 12 ani mai tânre, Elena Besescu recunoate, de ce a divorat de primul son. Elena Besescu a infirmat, de -a mai multe ori, ce-ntrăia ii primul său-so, Bogdan Ionescu, ar fi probleme. A infirmat până a ajuns la divor de tatle celor doi copii ai săi. Apoi, fiica cea mică a fostului președinte Traian Besescu a spus că nu are nici o relație. Asta, până când a fost fotografiat însărcinat cu Cetălin Tomata, un tânăr de 25 de ani, cu 12 ani mai mic decât câteva. Fosta eurodeputată a ajuns la momentul destinuirilor-i recunoate motivele pentru care a divorat. Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred ce ar fi fost bine să tăreiasc într-o casă în care mama i tata nu se mai înțelegeau. E mai bine ce s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru ce experiența este mai puțin traumatizant sublinierei nu au avut foarte mult timp să i asocieze pe mama sublinierei pe tata împreună. De dragul lor, eu sublinierea Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. No. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire sublinierei, nici pe cea de familie pentru ei. No. Cel mai bine este să fim cinstici pentru copiii, în o subliniere tri-a declarat Elena Băsescu pentru revista Viva.